Já tady asi teda. Jednou se člověk vydá na výletní plavbu a dopadne to takhle. Určitě vám už došlo, že na potápějící se lodi vlastně nejsem. Ostatně Leonardo DiCaprio na Titaniku taky neplul. Filmy jsou založené na iluzi, která nám vytváří dojem a ten nás dokáže vtáhnout do děje. A za tím vtáhnutím do děje stojí vedle velkého množství práce i spousta filmových efektů. Filmové triky se začaly používat už v roce 1895, kdy režisér díky záměně herce za figurínu utěl hlavu královně. Po prohození požádal všechny členy komparzů, tedy lidí v záběru kamery, aby zaujali naprosto stejnou pozici jako na konci předchozího záběru a kameru opět spustil. A poprava byla na světě, chci říct na plátně. Za velký průlom bylo následně považováno využívání animovaných miniatur spolu s živými herci či domalované pozadí, díky kterému vzniklo první filmové přistání na měsíci v roce 1902 od Georges Meliese. Ale jak to tak bývá, i na filmových efektech se podepsala touha člověka posouvat se stále dál. A tak jsme se od kreslených kulis dostali přes miniatury King Konga až ke složité loutkové animaci, například Meduzi, která v původním souboji Titánů měla přes 200 pohyblivých částí, tvořící její hadí vlasy. Třiminutová animace kostlivců v Močálu spolu s herci pak při své složitosti synchronizace herců a loutek trvala zhruba pět měsíců. Neměli to tedy lidé od filmu jednoduché. A pak přišla digitální éra. Nové technologie neposunuly jen lidstvo ze země na měsíc, ale i film do úplně nové éry filmových efektů. Mezi nejčastěji používané patří například klíčovací pozadí, anebo třeba motion capture, který se používá k realistické animaci osob a zvířat. Od herce v obleku King Konga jsme se tak dostali k herci v elastiácích se snímacími body, které pohyb lidského těla propojují s animačním programem. Takzvané CGI, neboli počítačově generované zobrazení, se používá čím dál tím více. Díky pokroku, který lidstvo ušlo od roku 1895, a novým technologiím lze dnes celý film vytvořit pomocí počítače. Jak tedy vidíte, vytvořit celovečerní film plný napětí, akce a dramatu není vůbec žádná hračka. Ale díky spojení vědních oborů a našemu úsilí neustále posouvat věci dopředu, si to můžeme aspoň trochu ulehčit díky technologiím. A teď mě omluvte, já musím zapadnout zpátky do role.